az embereknek eljutatjuk azt a tudást, képességeket és gyakorlási lehetőséget amelyek által olyan élet és emberismerethez jutnak hogy képessé válnak az élethelyzetekik helyes kezelésére, a problémáik megoldására illetve megelőzésére, a célok elérésére illetve arra hogy ezekben másoknak is segítségükre legyenek, így az emberek képessé válnak tehát hogyha az ember képes arra hogy mondjuk van egy problémája és akkor megoldja tehát akkor ez a probléma mondjuk ne probléma legyen hanem feladat, képes az, ha képes az ember arra hogy mondjuk dönt valamit vagy cselekszik a jelenben akkor annak ne legyen olyan utóhatása hogy önmagára nézve vagy másokra nézve problémát okoz, mert hogyha az ember azt csinálja hogy rosszul dönt akkor abból probléma lesz, ha az ember azt csinálja hogy jön egy probléma tehát mindig egy probléma az valami rossz döntés következménye tehát milyen rossz döntés? mondhatnánk azt hogy rossz cselekvés, de nem mert egy cselekvést mindig megelőz valami döntés tehát ami azt jelenti hogy az ember úgy cselekszik hogy először fejébe megjelenik egy gondolat és annak alapján cselekszik, na most ez a gondolat ez alapvetően kétféle lehet az egyik féle gondolat olyan lehet hogy ösztönös, a másik féle gondolat azt jelenti hogy tudatos, az ösztönös gondolatok akkor szoktak előjönni mikor az ember már nem jó hangulatú, a tudatos gondolatok akkor jönnek elő mikor az ember jó hangulatú, tehát hogyha előjön egy gondolat akkor az illető annak a gondolat alapján cselekszik tehát magyarul az egy döntés mert ő cselekedhet volna más gondolat alapján is de úgy döntött hogy nem gondolkodik mondjuk más gondolattal kapcsolatban hanem annak a gondolatnak alapján cselekszik tehát ezért mindig bármilyen cselekvést igazából döntést előzi meg bár az emberek nem feltétlenül döntésnek értékelik azt hogy például mit tudom én mondjuk mondjuk egyszerű dolog, miből lehet probléma? Például lehet egy olyan probléma hogy valaki hirtelen felindulásból mit tudom én mondjuk véletlenül valakinek behúz hirtelen felindulásba. nem úgy hogy nagy baja lesz de mégis behúzott és a másiknak fáj, na most de az egy döntés előzte meg tehát hogyha ő nem akart volna behúzni akkor nem húzott volna be a másiknak, csak úgy, tudta be, be, úgy tudott a másiknak behúzni hogy ez a gondolat támadta fejébe hogy ő be fog húzni neki és akkor ennek alapján ugye ezt a cselekvést megcselekedte, na most nyilvánvaló hogyha valaki logikusan gondolkodik, hát logikus gondolkodás az csak jó állapotban lehetséges, ha valaki logikusan gondolkodik akkor valószínűleg mást választott volna, mert ugye a logikus gondolkodás azt jelenti hogy mérlegel az ember és a mérlegelésből a lehető legjobb döntést hozza és annak alapján cselekszik. Tehát az emberek azt hiszik, hogy az ilyen gondolat alapján cselekvés az nem döntés. Dehogy nem, az is döntés. Mert ugye az embernek vannak olyan fajta, illetve az embernek van olyan fajta működése, hogy képes arra hogy gondolkodjon tehát az állat az nem dönt az ösztönösen cselekszik és automatikusan cselekszik tehát az ember mindig úgy cselekszik hogy előtte egy gondolat megelőzi és ha az ember elgondolkodna azon a gondolaton akkor lehet hogy egy más gondolat alapján cselekedne és lehet hogy az a más gondolat vagy másik gondolat az jobb lenne mint az első gondolat volt tehát az emberek gyakorlatilag ezáltal hogy hagyják hogy az ösztönös gondolatok Alapján hozzanak döntéseket, és annak alapján cselekedjenek, ezért ezáltal belefutnak helytelen cselekvésekbe. És ha az ember helytelenül cselekszik, abból tudti hogy probléma keletkezik önmaga vagy mások számára. Ugye az a baj legtöbb esetben, hogyha másnak gondot okozunk, az valamilyen szinten, a másnak okozott gond az visszacsapódhat őre. Tehát meg kellene az embernek tanulni azt, hogy ne hozzon ilyen ösztönös döntéseket, és ne cselekedjen ösztönösen. Tehát ebben lényegesen eltérünk az állatvilágtól, tehát az állatvilág az nem tudja átgondolni és nem tud az átgondolt gondolatok következményeként cselekedni tehát az, állam, vagy állam, az állat az nem tud mérlegelni, az ember tud mérlegelni csak egy baj van hogy az embernek ugye két agyféltekéje van és ennek a két agyfételkének teljesen külön működése van tehát a külön működést az azt jelenti hogy másként működnek, ez a két rész másként működik, az egyik a baloldal az a nagy raktár és a múltbéli cselekedetek történések alapján cselekszik az ember, a jobb agyféltekénk az nem annak alapján cselekszik hogy mi történt a múltban hanem a jobb agyféltekénk annak alapján próbál ugye próbálja vezérelni az embert mert ugye az agya vezérlő szerkezete az embernek úgy próbálja vezérelni hogy a jelen helyzet alapján képes arra hogy a legjobb döntést hozza tehát nem a múlt alapján hanem a jelen alapján, de ahhoz hogy az ember ezt megtegye jó állapotban kell lennie tehát ez úgy működik mint az emberben lenne egy ilyen kapcsoló. tehát vagy a bal működik vagy a jobb agyféltekénk működik, a bal ről átkapcsolódik a működés a jobb agyféltekére akkor amikor az ember már nem, tehát nincs rossz állapotban, mit jelent a rossz állapot? hát a rossz állapot onnantól kezdődik hogy az ember ilyen, az emberben ilyen ellenséges gondolatok fogalmazódnak meg vagy ilyen rossz gondolatok fogalmazódnak meg tehát mikor az emberben jó indulatú gondolatok fogalmazódnak meg akkor az illető jó állapotban van, mit jelent a rossz indulatú vagy jó indulatú gondolat? nyilván egy másik emberrel szemben de úgy is lehetne értékelni mikor egy emberben negatív gondolatok támadnak akkor az az illető biztos hogy nem pozitív, de milyen negatív? tehát nem avval kapcsolatban fogalmazódik meg negatív gondolat hogy mondjuk mit tudom én baleset volt egy úton ezért lezárták azt az utat és akkor azt mondja hogy hát hogyha arra megyek akkor dugóba kerülök és nem fogok odaérni ahova szeretném, ez nem negatív gondolat sokan azt gondolják hogy az ilyen típusú gondolkodás is negatív gondolat, nem negatív gondolat hanem ez gyakorlatilag az ember átértékeli az előző gondolatát, mi szerint arra ment volna és azt mondja hogy jó akkor innentől kezdve nem vagyis nem innentől kezdve hanem most nem megyek arra mert nem fogok odaérni ahova szeretnék tehát lényeg az hogy a negatív gondolat az másfajta gondolkodás, a negatív gondolat az amikor az ember ugye ezt úgy szokták mondani hogy az éremnek két oldala van és nem a pozitív oldalát nézi a dolognak hanem a negatív oldalát tehát, tehát jövővel kapcsolatos mindig a gondolkodás tehát mindig a jövővel tehát a múltat azt értékeljük, a jövőt nem tudod értékelni mert még nem tudod hogy pontosan mi lesz tehát a múltat tudjuk értékelni és egy ember értékelheti a múltat negatívan vagy pozitívan, az abból a szempontból tök mindegy hogy hogy értékeli, egyébként nem mindegy csak abból a szempontból tök mindegy hogy hogy a múlt az már múlt az már elmúlt tehát a múltak tök mindegy hogy hogy most te pozitívan értékeled vagy negatívan értékeled lehet hogy neked nem mindegy de a múltnak tök mindegy na most a jövőnek viszont egyáltalán nem mindegy hogy pozitívan gondolkodsz a jövővel kapcsolatban vagy negatívan gondolkodsz a jövővel kapcsolatban ami annyit jelent hogy egy rossz állapotú ember, nem kell nagyon rossz állapotú, csak ilyen rossz indulatú ember, az nem fog a jövővel kapcsolatosan pozitívan gondolkodni, az, a negat, az negatívan fog gondolkodni, sőt ez azt jelenti hogy a gondolkodásának nagy része mondjuk a, a jelennel és a jövővel kapcsolatosan az negatív lesz, tehát negatív lesz egy jó állapotú embernek a jelennel és a jövővel kapcsolatosan alapvetően pozitív lesz a gondolkodása, tehát a jövő az úgy néz ki hogy történhetnek dolgok, lehet az a jövő pozitív, lehet negatív de tehát bármilyen történés lehet pozitív vagy negatív a jövőre nézve de nagyobb az esélye sokkal hogyha te pozitívan gondolkodsz hogy az a jövő pozitív lesz mint hogyha negatívan gondolkodsz, ha negatívan gondolkodsz akkor megnöveled a jövőbeni negatív történéseknek az esélyét, jó? ez egy kis tanítás is most ami volt jó? de ugye olyan tanítás amit úgyse fogsz tudni tartósan használni mert nem vagy olyan közegben akik hasonlóképpen gondolkodnak mondjuk ebben a kapcsolatban, hála Istennek az itt tanulók egy olyan közegben vannak egy olyan közösségben vannak ahol az emberek tanulják annak a működését hogy az életben könnyebben boldoguljanak illetve boldoguljunk és ennek egyik nagyon fontos alapfeltétele az a fajta gondolkodás hogy te melyik részét az elmédnek tehát az agyadnak működteted, tehát ami azt jelenti hogy mennyire törekedsz arra hogy tudatosan éld az életedet vagy nem törekedsz erre eléggé vagy semennyire és akkor szépen átveszik az ösztönök az irányítást feletted, na most az ösztön mikor egy ember ösztönösen működik akkor gyakorlatilag csak egy parancsnak engedelmeskedik ez a túlélés csak egy parancsnak ez a túlélés és amit ez a bal agyféltekénk túlélés ellenesnek határozd meg akkor gyakorlatilag esélyt se ad arra hogy az ember gondolkodjon hogyha nincs kellően jó állapotban tehát esélyt se ad és az illető az abszolút nem a helyzetnek megfelelően a legidálisabb cselekvést vagy döntést fogja művelni hanem annak alapján fog dönteni vagy cselekedni ami a múltban, a múlt tapasztalata alapján már megélt, tehát a múlt tapasztalata alapján már megélt és ez sajnos nem a pozitív tapasztalat alapján megélt hanem a negatív mivel az illető rossz állapotú a rosszhoz a negatív gondolatok társulnak és nem a pozitív tehát ahhoz hogy a múlt alapján tehát a pozitív múlt alapján pozitív döntést tehát helyes döntést hozzon az ember ahhoz jó állapotban kell lenni tehát az kellene megérteni hogy egy rossz állapotú ember az nem képes arra hogy jó döntéseket hozzon mert az elmében ott van eltárolva minden jó és rossz de amikor az ember rossz állapotú akkor az csak a negatív történésekhez kapcsolódik ami azt jelenti hogy az illetőnek a rossz állapotú semmilyen pozitív, a múlttal kapcsolatosan semmilyen pozitív dolog nem fog eszébe jutni csak negatív dolog fog eszébe jutni tehát amikor te találkozol nem kellően optimista emberekkel hanem alapvetően pessimista emberekkel akkor tud, hogy nem elég jó állapotú, tehát nem elég jó állapotú tehát honnan kezdődnek a, a ténylegesen jó állapotok? tehát amikor az ember már érdeklődő és egy másik ember szemébe tud nézni úgy hogy érdeklődő a tekintete és már a csillogás kezdődik a szemében tehát ha megnézel egy rossz állapotú embert, me belenézel a szemébe akkor ott nem fogsz látni csillogást, eleve ugye ez úgy működik hogy fel lehet ismerni a szem mozgásból, mert a szem az a lélektükre, és nem csak a szemmozgásból, hanem a szem megnyilvánulásából, hogy az illető az mennyire jó állapotú vagy nem. De ez a jó állapotúság ez nem a, jellemzően nem az eseti jó állapotúság tehát nem például olyan jó állapotúság hogy az illető alkalmazkodik éppen ahhoz a helyzethez, amiben van, hanem ez az általános szokott lenni tehát ahhoz hogy egy illető mondjuk az általános hangulatából ténylegesen jobb hangulatával váljon az időnek kell eltennie tehát például mondjuk valaki nem kellően jó állapotú és bemegy egy jó állapotú társaságba ő nem lesz alapvetően jó állapotú tehát nem fogja átvenni annak a társaságnak a hangulatát rövid időn belül, lehet hogy ő tanulta a szüleitől hogy milyen a szociális viselkedés és elkezd jó állapotot mutatni de aki ehhez ért rögtön megállapítja hogy az nem jó állapot az csak egy mű állapot és ahhoz hogy ő jó állapotba kerüljön időnek kell eltelni, mondok példát régen elmentünk egy esküvőre még mikor én fiatal voltam tehát rengeteg, mivel nagy a rokonságom rengeteg esküvőn voltunk lagzin nem esküvő, lagzin tehát ugye csak azért hogy az esküvő annyi hogy elmennek a a anyakönyv anyakönyvvezetőhöz vagy a templomba vagy mind a két helyre tehát lagzi ez a lényeg tehát rengeteg lagziban voltunk, volt olyan hogy volt, voltak olyan évek hogy mondjuk 3-4-5 lagziban is voltunk mikor fiatalok voltunk hát most már sajnos ennyi temetésre kell menni lassan <gül> éve szinte de tényleg Na mindegy, nem is ez a lényeg, hogy rengeteg lagziba voltunk. Tehát mikor volt ez? Ez a 80-as években. Tehát a 80-as években voltunk a legtöbb lagziba. És, és ott olyan volt akkor, de még a 90-es években is, hogy elmentél egy lagziba, elindult a zene, és körülbelül 5-10-15 percen belül az emberek táncoltak. Nem mindenki, de szép számmal, ami azt jelenti hogy mondjuk egy órán belül gyakorlatilag el lehetett mondani azt hogy mindenki táncolt, nyilván nem mikor mondjuk a vacsora folyt, nem akkorról beszélek hanem a vacsora előtt meg a vacsora után, most menj el egy laxiba. ahol ugyanúgy elkezdik a zenét a vacsora előtt és a legtöbb ember, tudod, tehát mikor szoktak elkezdeni egy lakodalmat? olyan 6 órakor, érted? tehát ma magyarul ez azt jelenti, hogy már régen, 6 fél hétkor az emberek táncoltak tehát magyarul kellett nekik 10-15-20 perc fél óra, hogy jó állapotba kerüljenek ma elmész egy lagziba? voltam lagziba az elmúlt években is minden évben és tudod mit láttunk ahol legutóbb voltunk lagziba? hogy a nem pph társaság, mert PPH-sok is voltak a lagziba, a nem pph társaság évfél után táncolt, tehát magyarul 6 órán keresztül nem táncoltak ültek, beszélgettek vagy kimentek az épületből, ezt csinálták vagy ettek ennyit csináltak és éjfél után kezdtek el táncolni tehát mi a nejem, mert bármikor elmegyünk mondjuk zenész szórakozó helyre de jellemzően nem szoktunk járni zenész szórakozó helyre, régen jártunk bálókban már oda se de ugye Lagziba szoktunk menni ha meghívnak persze és elindul a zene hát ha nem elsők vagyunk a táncban akkor másodikok tehát ami azt jelenti hogy mondjuk 5-10 percen belül már ott vagyunk a parketten és táncolunk, na most gondoljátok végig hogy ha az embereknek régen elég volt mondjuk átlagosan egy negyed óra, fél óra arra hogy jó állapotban legyenek ami azt jelenti hogy ha az ember nekiáll már táncolni akkor már hát jobb állapotban van és most kell a legtöbb embernek 5-6 óra hogy nekiálljon táncolni akkor nyilvánvaló hogyha az egy ember egy jó hangulatú közösségbe bemegy egy átlagember, tehát átlag emberről beszélek, bemegy egy közösségbe és elkezdi megjátszani hogy ő milyen jó állapotú, ugye egy szakember azt észreveszi, de neki ténylegesen kell több óra ahhoz hogy jó állapotú legyen, több óra, tehát ugye én emberekkel foglalkozok 87 óta 91-től szervezek is már embereket, 93-tól vezetek is meg tanítok is embereket és azóta folyamatosan ez megvan hogy emberekkel foglalkozok embereket szervezek és embereket tanítok és vezetek tehát mind a négyet csinálom 93 óta azóta több tízezer emberrel foglalkoztam közvetlenül vagy közvetve és több százezer embernek vittünk el valami életjobbító lehetőséget tehát ha valaki azt mondja hogy nincs elég tapasztalatom akkor mutasson többet jó? ennyi, na most azt mondja hogy 10 éve foglalkozok főtevékenységben az emberek oktatásával tehát 10 éve és 93-tól pedig a vezetőket illetve oktattam a nem vezetőket is de olyan hogy az emberekkel hogyan kell bánni például azt ugye a vezetőknek oktattam de most már ugye 10, illetve 11 éve most már ugye 2010 óta 11 éve pedig a nagyvilág számára nyújtunk lehetőséget avval kapcsolatban hogy megtanuljanak bánni, nézzük meg mivel, önmagukkal, a párjukkal szüleikkel, gyerekeikkel, másokkal, a munkájukkal, a pénzzel, környezetükkel, a hatóságokkal és az Istenükkel tehát megtanuljanak bánni, ez tíz életterület és ha ez úgy működik, tehát ezt is megtapasztaltam hála Istennek a tapasztalataim nagy része már nem kell, már régen hogy saját legyen tehát mivel közvetlenül dolgozok emberekkel ezért közvetlenül látom mások életére, rálátok mások életére és tapasztalom azt hogy mi a helyes vagy mi a helytelen, tehát itt van ez a tíz terület ez úgy működik hogy bármelyiken problémája keletkezik az embernek az kihat az életére Tudod miért? Nagyon egyszerű, azért mert a probléma lehúzza az ember hangulatát és abban a pillanatban amint az ember hangulata lemegy akkor a többi területen is elkezd helytelenül viselkedni, cselekedni tehát ami azt jelenti hogy nem helyes lesz a cselekvése azokon a területeken és gondold végig ha egy probléma mondjuk egy párkapcsolati probléma tehát elég az hogy mondjuk a házas pár összevesz, veszekednek és ameddig nem békülnek ki tudti hogy az illető nem úgy fog cselekedni a többi területen mint ahogy előtte cselekedte mikor nem volt párkapcsolati gondja tehát magyarul a többi kilenc területen is helytelenebb lesz a cselekvése miért van ez így? mert van egy bal agyféltekénk és a bal agyfélteke azt úgy hívják hogy reaktív elme, ez az elme rész ez ugye az imént említettem hogy nem tud gondolkodni és ha az ember az embert lehúzza egy probléma akkor a bal agyfélte gondolkodik és csak ösztönösség, a jobb agyfélteke kikapcsol, nincs gondolkodás és ha az ember nem gondolkodik akkor ki van zárva hogy a jelenben a leghelyesebb döntéseket és a leghelyesebb cselekvéseket végezze na most gondold végig hogy így működsz ha jobban megnézed így működsz és így működnek az emberek a környezetedben teljesen tehát egy probléma beüt tehát például mit tudom én nézzünk egy másik példát. valakinek gondjai keletkeznek a hatósággal ugyanúgy kihat az összes területre azonnal, bármi mit tudom én a gyerekeivel lesznek gondok, ugyanúgy kihat az összes területre, bármelyiket nézed kihat az összes területre, lehúzza az ember hangulatát és az összes területben elkezd bénáskodni szó szerint na most hogy oldod meg ezt a kérdést? Hm? hogy oldod meg? hát úgy hogy azt mondod hogy jó akkor nem kell pár, nem készülő, nem kell gyerek, bezárkozom, ki sem mozdulok, emberek se kellenek dolgozni se fogok hogy munkából se legyen probléma, nem kell a pénz se, nem foglalkozok a környezetemmel se, Ható, ne legyen olyan dolgom ami hatósághoz kapcsolódik, kész, Isten meg le van fütyülve ez lenne a megoldás és akkor megnézed önmagadat hát akkor is maradsz ő, magadat, ő nem tudod mondani hogy az nem kell ha csak nem belehalsz érted? csak azért mert amit most elmondtam vannak ilyen emberek jó nem zömében de vannak ilyenek akik úgy oldják meg ezt a helyzetet hogy bezárkoznak egyedül egy lakásban az kész ez majd lesz valahogy jó legtöbb nyugdíjas mert legalább kap nyugdíjat tudod Tehát ez egy érdekes dolog, hogy oldod meg? Főleg egy olyan világban, ahol ha megfigyelted az elmúlt 13 hónap során lényegesen romlott az emberek hangulata. Lényegesen. De egyébként nagyon érdekes, de most hallottam egy ilyen felmérés eredményét hogy megkérdezték a közvéleménykutatást, megkérdezték az embereket és az emberek a 70% nyilván az nem azt jelenti hogy mindenkit megkérdeztek ugye a közvéleménykutatás az működik és az mit tudom én megfelelő számok alapján kihozzák az eredményt, az volt a végeredmény ennek a közvéleménykutatásnak hogy az emberek több mint 70%-a az nyáron menni akar nyaralni tehát magyarul ez a céljuk, ez a céljuk és akkor ugye ebből megvolt hogy hány százalék akar külföldre menni, már nem emlékszem pontosan ezt a hallottam, Kossuth rádióba volt egyébként, akkor megvolt az is hogy mennyi akar a Balatonra menni, valami igen nagy százalék akar a Balatonra menni, nem tudom hogy fognak elférni ott, de az egy dolog és hát a Balaton az nem egy Adria szóval lényeg az hogy arról is volt szó hogy Budapestre mennyien akarnak jönni ilyen budapesti szállodaszerűségekben mindegy ebből a 70%-ból, na most gondolj bele ez a céljuk az embereknek és akkor most azt mondod né, mi lenne erre csak azt mondom jó hogy miért mi lenne hogy hogy van egy nagyon fontos szabály és ezt figyeld meg itt az emberiség életében ez a következő ahol a jó emberek nem tesznek semmit a rossz eluralkodik a Földön és alapvetően az emberek nagy része az nem rossz hanem jó, sőt mondhatom azt hogy az emberek 80%-a az alapvetően jó és mindössze a bolygó 20%-ára tudod azt mondani hogy nem jó ember, kik a nem jó emberek? hogy mi ezt is meg tudjuk határozni az elnyomók tehát akiknek az alapvető működése hogy a környezetében lévő embereket elnyomja vagy akire hatást tud gyakorolni azokat elnyomja, ez, az, ez minden ötödik ember a bolygón, de az azt jelenti hogy a többi négy az ötből az jó ember, csak tudod mi a baj a jó emberekkel? hogy nem tesznek semmit, tehát azt gondolják hogy ugyanazt a világot éljük mint a szüleik vagy mint a nagyszüleik persze a nagyszülőknek még nem voltak telefonjuk, ilyen okos telefon nem volt, pár nagymamám használt mobiltelefont de nem okosat de lényeg az hogy azt gondolják hogy azt az életet kell élni mint amit a szülők éltek, nagy nagyjából hát ugye mivel itt szocializmus volt ezért a legtöbb ember az alkalmazott volt és akkor hasonló munkát végeznek mint amit a szocializmusban végeztek az emberek, nem azt mondom hogy azonos hasonló tehát azt látni hogy az emberek gyakorlatilag követik a nagy többséget tehát követik, ezt úgy hívják hogy nyáj elmélet tehát nyáj elmélet tehát ugye hogy működik a nyáj de ugyanígy működik a, a csorda is egyébként hogy ha nem a tehén nyakán van a kolomp, vagy nem a birka nyakán van a kolomp, akkor a hajcsáron Tehát akkor a hajcsár nem nyakába természetesen, hanem a kezébe van a kolomp. Ugye elég jó sok ilyet láttam, mert ugye rengeteget voltam Lencabocsban, két-három hónapunkat, majdnem, tehát majdnem három hónapunkat nyaranta. És láttam, hogy ez hogy működik. És az állatok szépen mennek, a birkák is, meg a marhák is, mennek a kolomp után és mondom hogy az egy tehén nyakában van vagy a, a hajcsár nyakában az most ebből a szempontból részletkérdés, azután mennek a kolomp után és most nagyon nagy kolomp van, nagyon nagy kolomp, a média az úgy kolompol de úgy, ennyire soha nem kolompolt a média mint most és mit tudom én hogyha lassan már ott tartani hogyha veszel a tévéhez mondjuk egy alapcsomagot a tévéthez akkor kapsz száz csatornát egy alapcsomagban de akár azt is lehet ha nem alapcsomagod van hogy ezer csatornád van na most de ezen mondjuk az, az alapcsomagban lévő száz csatornán mindenütt megjelenik a kolomp, szinte hát ha nem, elő, nem a műsor közben, mert vannak azért még ilyen adók hogy műsor közben nem raknak bele kolompot akkor berakják a két műsor között tehát gyakorlatilag ugye milyen a kolomb? kolomnak egy hangja van tehát az nem helyettesíti a pásztor például csengővel, mert a csengő után nem mennének az állatok tehát azután mennek az állatok amit megszoktak hangot és hogy szépen az 50-s évek végétől elkezdték az embereket hozzászoktatni a hanghoz, ezt úgy hívják hogy tévé előtte rádió, oké? Okay? és most ott tartunk hogy ugyanazt a hangot kolompolja az csatorna amit az emberek követnek, mert megszokták itt az évtizedek során a kolomnak a hangját, na most egyet döntsd el hogy birka vagy vagy marha, egyet dönts el, de én úgy gondolom hogy eddig se jó mert nem birkának vagy marhának kéne az embernek lenni hanem gondolkodó lénynek tehát amikor az ember rossz állapotú, akkor a bal agyféltekéje az nagyon-nagyon hasonlít az állatnak az teljes agyi működéséhez tehát nagyon hasonlít és az állat azért megy a kolomb után mert nem tud gondolkodni de az ember az képes lenne arra hogy gondolkodjon de sajnos a legtöbb ember nem gondolkodik hanem hagyja hogy ami beivódott a balagyféltekébe mint az állatoknál a kolomnak a hangja, akkor megszólal a kolomp akkor mennek a kolomb után az emberek, nem az állatok, az állatok persze ők is csak az másfajta kolomb, mert az állatok nem nézik a tévét, de manapság megnézed azt mondja valaki, ó oh, hát én nem nézem a tévét, aha, akkor elvek kapcsolatban csak annyit mondok hogy a Youtube és a Facebook köztudottan cenzúráz, ha nem tudnád hogy cenzúráz akkor most már tudod hogy cenzúráz tehát köztudottan cenzúráz és tavalytól sokkal erőteljesebben cenzúráz mint valaha, tehát tavaly májustól tehát amikor te azt mondod hogy ó oh, hát én nézek alternatív médiát, Youtube-ot, Facebookot, aha de ott is a kolomb hangja szól, oké? Okay. ott is, de semmi gond ha ez neked jó csináld, oké? Okay. de én azt mondom hogy az ember ne a médiának a kolompiát hallgassa hanem inkább olyan tudást hallgasson amit az életében tud használni, az élet területein tud használni, És mondok példát hogy értsétek, én nem egy olyan embert ismerek aki részt vett mindenféle spirituális képzésen mondjuk angyal tanfolyamon, stb. stb. És akkor ugye megtanulta az angyalok segítségét, kérését. Aha, és akkor megkérdezem, hogy minek segítsen neked az angyal? Vajon a küldetésedet élete? mert egy angyal folyamon nem fogják neked megtanítani hogy mi a küldetésed hanem beszedik a pénzt, leadják a tanfolyamot és onnantól kezdve jó kis bevételt csináltál annak aki a tanfolyamot tartotta vagy szervezte és rengeteg olyan tanfolyam van, most mondok példát tehát nem leértékelem ezeket, mert ez akkor lenne jó ezek a tanfolyamok hogyha az ember az útján halad, világos ez? tehát ha egy ember mondjuk az útján halad és elmegy egy angy tanfolyamra, akkor tudja ö, gyorsítani az útján való haladást de egy olyan ember aki nem az útján halad és elmegy bármilyen olyan tanfolyamra amit szelleminek vagy spirituálisnak nevezhetünk és az agykontrolltól kiindulva mert az is szellemi tanfolyam, szellemi képességeket növelő tanfolyam az agykontroll, na most én voltam agykontroll tanfolyamon 96-ban és jó volt, főleg azért mert rádöbbentem arra hogy én gyakorlatilag meditálok gyerekkorom óta tehát nekem ami ott újdonság volt ami tényleg újdonság volt és kicsit megdöbbentett az a gyógyítás, a gyógyítás tehát a mentális energiával történő gyógyítás a többi az, az inkább az volt hogy legalább tudom hogy, hogy minek lehet nevezni meg, meg hogy mi miatt történik tehát ez nagyon jó volt, na most de miért mondom ezt? De csak ugye megkérdezném hogy mondjuk az agykontroll vajon százalékosan hány embernek változtatta meg alapvetően az életét? Hát erre azt mondom, hogy kb. 3%. Nem vicc? 3%. És a többinek igazából nem. Tudod, miért nem? Mert az ember olyan, hogy elmegy bármilyen képzésre, és akkor utána az a dolog, ha azt a dolgot valamilyen oknál fogva nem kényszerül rá, kényszerül rá. Arra, hogy rendszeresen használja, akkor ez a dolog el fog laposodni. És szépen mondhatjuk azt majdnem, hogy feledésbe merül. Ez olyan, mint nekem a német nyelvtanulásom. Az is szépen feledésbe merült, mert nem használtam. Jó, tehát, és az agykontroll is pont ilyen, de nem csak az agykontroll, bármi más. Most gondolj bele, és egy példát, jó? Tehát amikor én agykontroll tanfolyam voltam, 96-ban, hála Istennek már voltak szellemi tehát átlag fölötti szellemi gondolataim, inkább úgy mondanám. És én tudod mit mondtam akkor? Hogy a Domján Laci aki tartotta az agykontroll tanfolyamot, büntetlenül nem fogja tudni csinálni tovább büntetlenül, nem, nem azt mondtam hogy holnap lesz megbüntetve 96 ba tudod miért? mert az agykontroll átadását igazából elsősorban a saját anyagi használat gyarapítására csinálta mert én rögtön ahogy ott voltunk én ilyen ember vagyok elkezdtem kiszámolni hogy mennyi bevételük lett ez által Érted? E, abban a pillanatban. Tehát ott voltunk, hogy kétszázan. Érted? És akkor volt valami, nem is tudom mennyi, 20000 vagy tízezer, nem tudom, a, a négy. Tehát a négy nap, a két hétvége. És én rögtön kiszámoltam, hogy mennyi a bevétel. És kiszámoltam azt is, hogy ezt a fentiek sokáig nem fogják hagyni és nem tudom, tudod-e hogy esetlegesen hogy a Domján László milyen egészségügyi problémákkal küzd, jó? tehát és én mondom előre a spirituális embereknek hogy ha te saját javadra használod a spirituális tanításokat és nem mások javára akkor ne csodálkozz hogy előbb-utóbb komoly gondjaid lesznek nem feltétlenül egészség mert ugye az ide tartozik de lehet itt más is ebből a tíz területből, jó? Tehát, tehát ne értsétek félre én nem azt mondom hogy ezek a tanfolyamok nem jó, nekem is nagyon hasznos volt de nekem már volt alapom és utána azt amit ott tanultam hasznosítani tudtam az életemben mert emberekkel foglalkoztam, sőt embereket tanítottam, érted? Na most az aki nem foglalkozik emberekkel, nem tanít embereket, nem vezet embereket, az hol fogja intenzíven használni azokat a tanokat amit ilyen helyeken tanul, tehát még egyszer mondom jók ezek a tanók semmi gond nincs ezzel de nem valami helyet kell használni illetve tanulni akarom mondani tehát ezeket akkor kell tanulni ha az embernek már van egy alapja, oké? Okay? de most nem az agykontrollról beszélek mert ugye az agykontroll az kevés az egy kiindulási pont volt csak tehát annál jóval tovább kell lépni az agykontrolltól tehát az agykontroll módszereket ad, de azt meg lehet tanulni más forrásból is, tehát most gondold végig csak úgy mondanám hogy a, az ilyen meditációs tanulmányok amit az agykontroll nyújt, tehát nem leértékelem az agykontrollt tök jó, az a buddhizmustól származik, jó? tehát ami azt jelenti hogy József Szilva tanulmányozta a buddhistáknak ezt a fajta működését, ugyanúgy ahogy Errán Habárd is és nem tudom tudjátok-e hogy a József Szilva meg az Errán Habárd azok barátok voltak, ha meddig esetleg nem tudtátok volna csak egy idő után elváltak és a Szilva elment az agykontroll irányába, Elrán Habárd pedig elment a szientológia irányába tehát de együtt kísérleteztek évekig és együtt tanulmányozták az ember működését úgyhogy a buddhistáknak a működését is tanulmányozták, tudását tanulmányozták tehát a maga, a meditáció az nem agykontroll hanem az buddhizmus eredetű, butha eredetű, jó? úgyhogy maradjunk ennyiben jó, tehát lényeg az, hogy az ember, amikor az útján van, a küldetésén halad, akkor nagyon jól jönnek olyan tanulmányok, amit az ember így pluszban tud rátanulni, ami eredményeket hozhat abban, hogy gyorsabban haladjon az útján de az úton haladás az nem az, amit most csinálnak az emberek. Tehát nehogy félreértsétek, valamilyen szinten, nem valamilyen szinten, elég jó szinten. 2008-ig én is úgy működtem, hogy, hogy már decemberben elkezdtem nézni a, azt, hogy Hova, lehet majd, hova fogunk menni majd nyaralni? De az előző évi katalógusok alapján. Majd jött januárban a utazási irodák katalógusak, begyűjtöttem őket, majd jött február végén, vagy mikor az utazás kiállítás, oda kimentem és begyűjtöttem a katalógusokat és befizettem. Tehát februárban mindig be volt fizetve már a nyári nyaralásunk. Tehát így működtem, érted? de az 2008 az 13 éve volt, érted? és persze már 2000-es években nem mentünk annyit mint, mint a 90-es években de amikor mentünk annak a nagy része az céges volt, vezetőképző volt tehát vezetőképző, tehát a a vezetőket, a PPS vezetőket akik megérdemelték ugye kiírás alapján elérték azokat vittem ki ingyen és akkor elég sok helyen jártunk abban az időben de már nem ez a lényeg tehát nem a, a nyaralás a lényeg hanem az az a lényeg tehát a nyaralás miről szól? rólad érted? de a rólad szólás az az 1900-as évek, a 2000-es évek az arról szól hogy másokért tenni, érted? na most ha az emberek elkezdtek volna ennek az energiának megfelelni, amit a 2000-es évek energiája ad, akkor most nem kellene ö, attól tartani, hogy ez az emberiség eltűnik a világegyetemből. Legalábbis a Földről. Akár a Földdel együtt mert ha megnézed az emberek itt a XXI. században még egoistábbak mint a 20-ban voltak, a nőkről nem is beszélve? tehát a férfiak azok a 20. században is egoisták voltak de most nagyobb az egójuk mint akkor volt de a nőknek sokkal kisebb egójuk volt a XX. században tehát az ego szempontjából óriási növekedés történt itt a 21. századra a technika miatt természetesen és a média miatt persze de az ego azt tudod melyik? az egyes tartozik ami azt jelenti hogy az egyes szám energiája adja az egót tehát amikor csinálunk egy elemzést valakinek akkor első dolgok, dolgunk, hogy nézzük hogy az illetőnek mennyi az egyese és minél több az egyese annál egoistább az illető ha csak már nem tanulta a dolgokat és képes az egóit visszafogni tehát a kettes az pedig a másik, mások tehát másokért tenni és érdekes módon a XXI. század az már 2000-es számmal kezdődik ráadásul a nulla sokszorosára erősíti és ugye tartunk egy önismeret képzést, már a harmadik hónapjában vagyunk és akkor jó, még erről részletesen ott nincs szó, de valamilyen szinten van szó tehát lényeg az, hogy itt egy kérdés van, hogy vajon az emberek miért élnek? a nyaralásért tehát mikor ezt hallottam megdöbbentem, én visszaemlékszem amikor mi még hú nagyon nyaralni akartunk menni akkor lementünk Szabolcsba és ők a jó Istennek nem akartak nyaralni menni pedig próbáltuk rábeszélni őket hogy jöjjenek ők is nyaralni, ők nem akartak, érted? most már természetesen nem jellemzően az én korosztályom de a fiatalabb korosztály, az én korosztálynak a gyerekei már Szabolcsból is mennek nyaralni természetesen és az emberek azt gondolják hogy ezért születtek, tehát ezért születtetek a nyaralásért, hát én azt látom hogy a legtöbb ember elmegy nyaralni és utána haza jön és kipélni a nyaralást hát akkor nem azért nyara az hogy kipjeld magad, nem? miért? hát a látvány miatt? érzések miatt? aha és itthon miért nem érzed jól magad? itthon miért nem tudsz olyan érzést csinálni hogy ne kelljen elmenni? miért nem tudsz? Hm? Ja, mert van egy foglalkozásod és miért nincs szabad foglalkozásod? ugye hm? ja, jó kérdés miért nem te határozod meg a feladataidat és a munkaidődet, miért más? jó most ebben az évben ugye az elmúlt évben ugye sokan dolgozhatnak online hát de akkor is nézik hogy te dolgozol vagy nem dolgozol, már az informatikában tudják nézni hogy te dolgozol, nem dolgozol, mert ugye csak azok dolgozhatnak online jellemzően akik, akiket tudnak kontrollálni, minimum úgy hogy teljesítmény bért fizetnek neki ha otthon dolgozik vagy úgy hogy kontrollálják és nézik a, az elvégzett munkamennyiséget tehát lényeg az hogy miért jó az neked gondold végig hogy, hogy akkor érzed jól magad hogyha otthonról kikapcsolódsz, hm? hát azzal ha otthonról kikapcsolódsz csak pénzt költesz hát ha gyalog akarsz elmenni oda ahol jól érezd magad akkor elég közelre kell menned, egyébként meg bárhova mész az pénzbe kerül, ingyen nem fognak elvinni, nem fog elvinni se a vonat, se a repülő, se a busz, de az autó sem fog ingyen vinni, még a, az olyan autók nem működnek aminek az üzemanyaga nem kerül pénzbe olyanok még nem, nincsenek, pedig lehetnének de nincsenek, na most gondold, gondold végig hogy, hogy milyen életed van, ugye azt látjuk hogy elég sok haláleset van most itt a, az emberek közt, de ezzel nem kell csodálkozni hogy miért van halálesetet lehetne ezt elemezgetni hogy miért van halál, miért növekedett meg a halálozás én már mondom régóta hogy meg fog növekedni a halálozás és azt fogod látni hogy az emberek hullanak mint a legyek és akkor ez ugye elkezdő, ez a légyhullás elkezdődött, amikor én egészséggel foglalkoztam ugye illetve foglalkoztunk itt szervezetem belül 2005-től főtevékenységben 2007-ig és nem, bocsánat 2010-ig tehát 5 évet 2005-től 2010-ig tehát 5 évet főtevékenységben, akkor én nagyon sokat képeztem magam az egészséggel, egészségmegőrzéssel kapcsolatban, én addig is rendszeresen fogyasztottam vitaminokat de akkor egy kicsit tehát addig nem tanulmányoztam ezt a kérdést, de mivel ott abban az időszakban komolyan tanulmányoztam ezt a kérdést ezért ugye megnöveltem a vitamin mennyiségemet onnantól 2005-től, ne, nem is ez a kérdés hanem ugye az a kérdés hogy, hogy ugye én azt tanultam és erről meggyőződtem hogy a betegségek ilyen baktériumok, gombák, vírusok, elsősorban ilyen, de még olyanok is hogy porckopás, oké? Okay? még olyanok is vagy egyéb dolgok például fejfájás stb. stb. és hogy működnek ezek? hogy tudja az ember elérni hogy ezek le okozzanak gondot. Érted? Például a fejfájást. Ugye úgy, hogyha megfelelő vízmennyiséget az ember bevesz, bevisz, és figyel arra, hogy túl sok stresszet ne kelljen megélni. Mert ugye ez a két dolog az, ami a fejfájást okozza. Na most, de ugye ott vannak a gombák, baktériumok, vírusok a szemben én azt tanultam mindegyikkel, és nem csak tanultam, hanem amikor egészséggel foglalkoztam, meggyőződtem róla, hogy a fokozott ö, vitamin, ásványi anyag, nyomelem, aminósabb mennyiség az megerősíti az immunrendszert. Tehát megerősíti még egyet azóta tanultam már, vagy még már előtte talán nem tudom mindegy hogy, hogy az is számít az immunrendszer működésénél hogy az ember milyen jó állapotú, tehát milyen a hangulata na most miért? tehát 2015-ben tanultam már olyanokat hogy az ételek tehát a növények, gyümölcsek, ilyen jellegű tartalma, vitamin tartalma, nyomelem ásványi tartalma, aminósabb tartalma, töredéke az azelőtt 40 évinek, töredéke és mert ugye miért? mert régen trágyáztak ugye és elkezdték a trágyázás helyett a műtrágyázást, a biogazdálkodás helyett a vegyszerezést, ugye én nem emlékszem hogy a rokonaim permeteztek volna a múltban, persze a gazdaságban láttam olyat hogy permeteztek de én azt nem láttam hogy a kertet nagyon permetezték volna és, és lényeg az hogy tehát például mit tudom én és soha nem láttam azt hogy az uborkát lepermetezték volna, állítólag már olyan nem tudom mi hogyha az uborkát nem permetezik akkor nem tudnak uborkát szedni mert tönkre megy, érted? és ezt azok mondják akik uborkával foglalkoznak, nem most, már régó, régóta de én gyerekkoromban soha nem láttam és tényleg nem is permetezték, a permetezőképük sem volt érted? és kimentünk a kerbe és ettük a finom uborkát és mondom most az uborka olyan hogy nem lehetne leszedni érted? mert kiégne vagy nem tudom mi lenne vele hanem permeteznék tehát így a levelei így elszáradnak és maga az uborka is ezáltal elszárad a szárán na most gondold végig most egy ilyen világ van tehát nem természetes anyagokkal trágyáznak és vegyszereznek és akkor azt tanultam már akkor ugye 16 évvel ezelőtt hogy, hogy kevesebb a tápérték és ha az ember nem vízbe több tápanyagot nem, nyilván nem úgy hogy, hogy több kaján keresztül, hát ugye miért? jellemzően miért híznak el sokan? mert a szervezet éhes, tehát csináltak egy olyat, jó? hogy világos legyen egy olyan kísérletet, mit tudom én melyik országban volt, ez Anglia vagy Egyesült Államok, mindegy, olyan kísérletet hogy egy csoport önként jelentkező csoport, nyilván megfizették őket össze voltak zárva és csak olyan táplálékot adtak nekik amiből kivonták a tápanyagokat, abba kellett hagyni a kísérletet mert majdnem megölték és majdnem átmentek kanibalizmusba az emberek tehát úgy működik a tápanyagok hiánya hogy az ember szervezete nem hülye ami azt jelenti hogy akkor több tápanyagot kér tehát magyarul éhes ha több tápanyagot viszel be és beviszed hozzá ugye a, az ételt is természetesen akkor a szervezet az jól lakik tehát akkor nincs íjsége a, a tápanyagokra tehát az a kulcskérdés hogy mennyi tápanyagot viszel be, ez a kulcskérdés és az étel töredékét tartalmazza azok a táplálékoknak, hát most gondold végig egyáltalán nem mindegy hogy mondjuk egy paradicson a napon érlelődik vagy élelőházban érlelődik mert zölden leszedik, egyáltalán nem mindegy ugye tudjátok hogy ilyen érlelő házak vannak ahol fényekkel meg gázokkal ilyen vegyi gázokkal érlelik a növényeket tehát a gyümölcsöket tehát lényeg az hogy ugye ha leszedsz egy éret gyümölcsöt az két napon belül romlik, hazaviszel egy gyümölcsöt ami éretnek tűnik és akkor heted, hetekig ott van vagy ott lehet, érted? és még mindig nem romlott meg, tudod miért? mert nem éretten szedik le, tehát egy éretlen gyümölcsöt leszedsz, az legfeljebb megfonjad, érted? és nem romlik meg de ugyanez igaz valamilyen szinten az zöldségekre is természetesen tehát ugye ezeket annak idején tanultam és mivel tanultam ezért mivel csapatom is volt és főtevékenységünk volt ezért ugye kezdtem meggyőződni ezeknek az igazáról tehát ez nem hazugság, ez nem kitalálmány na most onnantól kezdve tehát hogyha a szervezet nem jut elég tápanyaghoz akkor ne csodálkozzon az ember hogy az immunrendszer nem úgy működik ahogy kell és különböző betegségek támadhatják meg az embert, nyilván most immunrendszeri betegségekről beszélek de ugyanígy tápanyag hogy nem jut elég olyan anyaghoz a szervezet ami a mondjuk a porcképzéshez kell, érted? és mivel nincs porcképzés mert nem jut elég olyan tápanyaghoz a szervezet ezért kopik a porc és végül összeír a két csont és az illető csodálkozik hogy nem tud mondjuk járni mert nyilván ugye mi kopik leginkább hát az ami súly van természetesen tehát az emberek azt gondolják hogy most mondok példát ugye veszel egy új autót és köteleznek arra különben elveszíti a garanciát hogy rendszeresen sem vitt és a szervizbe megadnak az autónak mindent ami a szerviz előírás tehát ha van egy új autód vagy egy mondjuk 5 év garanciánál mondjuk egy három éves autód, érted? akkor még van rá két év garancia az emberek ezt megcsinálják és magukkal meg nem, érted? az autójuknak megadják azt amit kell legalábbis a legtöbb ember de saját magának nem és utána csodálkoznak hogy mit tudom jön egy betegség, mondjuk egy gomba vagy egy baktérium vagy egy vírus, érted? és akkor komoly problémája lesz tehát meg tudom nektek számolni hogy az elmúlt 20 hány évben akik meghaltak a rokon, rokonságomban azoknak legalább a fele kórházban tüdőgyulladásban halt meg érted? kórházban tüdőgyulladásban tehát bement kórházba vagy bevitték most ez részletkérdés tehát nem egy olyan volt hogy lábon ment be kórházba és tepsibe hozták ki mert ugye beteg lett azért ment kórházba mert nem lenne beteg nem menne kórházba tehát beteg lett, nyilván a betegség minden embernek az immunrendszerét legyengíti és akkor ugye fogja és kap egy tüdőgyulladást hát ott ahol sok ember van könnyebb tüdőgyulladást kapni mint otthon kap egy tüdőgyulladást azt elviszi tehát ami annyit jelent hogy hát hogy lesz beteg? immunrendszer, immunrendszer érted? tehát ami annyit jelent hogy a baktériumoknak, gombáknak, vírusoknak első számú ellensége az immunrendszerünk az immunrendszer olyan mint, mint a várvédők tudod egy várnál hogyha a várvédők jól működnek meg elegen vannak akkor a várba nem jut be az ellenség, ez az immunrendszer ha az immunrendszer jól működik és a fehér vérsejtek jönnek mint kis katonák és levadásszák a nem odavaló dolgokat hát érted? az ember nem lesz beteg, hát ugye tudjuk, hát mindenkinek tudni kéne hogy az a váladék ami az órodon keresztül általában az orodon keresztül ürül az az elhalt fehérvérsejtek tehát ami azt jelenti hogy hogy ott ürül ott ürül és hogy az a jó ha ürül tehát ezért hogyha valaki időnként fújja az orrát akkor nem kellene ránézni hogy jó ez covidos hanem egyszerűen dolgozik az immunrendszere és a váladék ugye az elhalt fehérvérsejtek azok ugye az elhalt katonák meg az elhalt ellenség is természetesen ott szépen ürül, oké? Okay? tehát egy olyan tudatlan világban élünk hogy én nem fogom csodálni egy picit se hogy az emberiség lélekszáma, főleg itt a nyugati fehér ember lélekszáma óriási mértékben le fog csökkenni én ezt nem fogom csodálni, ha ez így lesz, oké? Okay? nem fogom, egy picit se mert a legtöbb ember olyan mértékű tudatlanságba szenved és nem az a baj hogy tudatlan hanem is akar tudó lenni, érted? nem is akar, nem is akar olyat hogy ezeket jól tudja működtetni, érted? hát figyeld működik a bal agyfélteké, ahol azt látta hogy a szülei is bénán működtek, érted? hagyja hogy lehúzza őt az élet és onnantól kezdve ugyan bénán hanem bénában fog működni mint a szülei működtek, ennyi és ha az ember pedig bénán működik akkor tele lesz problémával és ha problémával lesz telig akkor nem lesz jó hangulatú és ha nem lesz jó hangulatú akkor nem tud gondolkodni no körülbelül húha ennyi az idő, túl vagyok minden időn köszönöm szépen a figyelmeteket, hát ha úgy látod hogy szeretné tudást szerezni akkor itt van az online képzésünk, tessék részt venni jó? nyilván nem az első részben fogod megszerezni a tudást hanem a másodikba, ennyiért úgyse tudsz sehol, nem ilyen drágán, ilyen kedvezően, Egy, e, ilyen kedvezően úgyse tudsz sehol képzést kapni, főleg nem ilyen típusút, de más típusút sem, semmilyen képzést nem kapsz ennyiért, jó? tehát olyat amit használni tudsz, olyan képzést, dumálni azt fognak, érted? de aztán próbáld a dumát használ, hasznosítani, jó? főleg a Youtube-on Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, ez mind értetek szólt, sziasztok!